Kannattaa vain ymmärtää se, että ne on vanhempia versioita ja niissä ei sinä, sinänsä ole mitään vikaa, että niitä voi ihan hyvin käyttää vielä niitä versioita, joissa kuvissa on vaikka tuo 2.0 tai 3.0, mutta ne on vain vähän vanhempia. Ja mihin näitä lisenssejä oikein sitten tarvitaan? Meillähän on tekijäoikeusjärjestelmä, että meillä on kansainväliset tekijäoikeussopimukset, mutta sitten se taas tarkoittaa myös sitä, että jokaisessa maassa on oma kansallinen lainsäädäntö ja oma järjestelmänsä, miten näitä asioita tulkitaan, minkälainen on, minkala, miten niitä, minkälaisia järjestöjä on olemassa ja miten näitä asioita hoidetaan, niin, niin siksi on tarvittu joku tämmöinen järjestelmä, miten voidaan helposti esittää se, että mitä kaikkea tällä aineistolla voi tekijänoikeuden perusteella tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä. Ja miksi tämmöinen on nyt yleistynyt tässä viimeisimmän 20 vuoden aikana, niin yksi syy on tämä internet eli koko ajan tulee entistä enemmän tavaraa, kuvaa, ääntä, kaikkea mahdollista ja sitten se verkon käyttäytyminen voi hämärtyä, että ei tiedetä, että mitä, mitä, mitä tällä saa tehdä ja saako minä nyt jakaa tätä ja mistä, mistä tämä, niin tämä kuva tulee ja pitääkö minun viitata tähän tekijään ja näin. Tähän ollaan koitettu saada selvyyttä ja tietysti myös se, että kun tutkimus ja opetus on kansainvälistä ja julkaiseminen on kansainvälistä, niin siinä on hyvä, että on joku tämmöinen järjestelmä, mikä on kaikille mahdollisimman selkeä. Ja totta kai meillä rinnalla on erilaiset sopimusmekanismit. Sopitaan, miten erilaisia aineistoja saa käyttää, mitä saa julkaista, mitä ei. Ja joskus ne sopimusmekanismit voi olla aika monimutkaisia, niin tähän rinnalle on haluttu sitten tämmöinen yksinkertaisempi ja helpompi sopimusmekanismi. Niin siksi näitä lisenssejä on ruvettu käyttämään. Ja niin minun oma huomio tästä asiasta on, että sitä mukaan tämä ja järjestelmäkin tulee ymmärrettäväksi, mitä enemmän sitä tuodaan näkyväksi sitä kaikkea, mitä siihen jaettava aineistoon voi liittyä, että siihen kuvaan on erilaisia oikeuksia, tekstiin on erilaisia oikeuksia, niin Näitä lisenssejä kun käyttää, niin niitä juttuja joutuu miettimään aika paljon enemmän ja kyse alastamaan myös. Ja yliopistolla me törmätään näihin CC-lisensseihin aika monessakin järjestelmässä. Moodlessa kysytään, kun sinne tallennetaan aineistoa, että minkälaisella lisenssillä sen saa julkaista tutkimusportaalissa, eli tuhatissa. Siellä kun rinnakkaista tallennetaan tai te tallennatte itse artikkeleita. Siellä kysytään, minkälainen lisenssi tällä on. Vai onko tekijänoikeussuoja ihan kokonaisuudessaan teillä tai jollain muulla. Unitubessa pitää valita, kun lataa videoita, minkälainen lisenssi et hetisikessä julkaista opinnäytteitä, siellä pitää valita. Ja kaikenlaisia erilaisia julkaisualusteja, mitä meillä onkaan, siellä pitää valita näitä käyttöoikeuksia. Samoin aineistohallintosuunnitelma on aika monelle varmaan jo tuttu, niin siellä pitää kertoa siitä, että miten avaat aineiston, minkälaisia lisenssejä käytät. Ja välttämättä se ei ole tietenkään siinä vaiheessa selvää, kun tehdään tutkimussuunnitelma tai suunnitelmaa ja sitten senhän voi jonakin päivänä myöhemmin mennä sel kun se itsellekin selkiyttyy paremmin se aihe. Mutta siihen törmää nykyään hyvin monessa eri paikassa. Sitten mä lätkäsin nyt kokonaisuudessaan tähän, että miksi, miksi myös niitä lisenssejä tarvitaan. Meillä on tekijäoikeuslaki ja ne meidän lisenssit ei toimisi, jos meillä ei olisi tätä tekijänoikeuslainsäädäntöä. Mutta sitten se kaikki mikä siellä lisenssin takana pyörii, niin se liittyy siihen meidän lainsäädäntöön, niin siellä on aika iso koneisto siellä taustalla, että miten nämä asiat liittyy mihinkin, mihin kaikkiin lakeihin. Meillä on sopimuslisenssit olemassa, eli me voidaan valmistaa, laki sallii meille sen, että me voidaan valmistaa yksityisen käyttöön tietty määrä asioita. Opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa saa käyttää teoksia tietyllä tavalla. Kirjastot, arkistot, museot saa tehdä tiettyjä juttuja. Siellä säädetään lainauskorvauksista erilaista julkisista esittämisestä, näyttämisestä. Ja tutkimuksessa tietysti erittäin tärkeä sitaattioikeus ja kuvasitaatti julkaisemisessa eli siellä pyörii tämä kaikki ja tähän riittää pykälä pykälältä koko ajan, mitä enemmän sitä tekijä katsoo niin huomaa, että nämä kaikki jutut on periaatteessa typistetty niihin muutamaan logoon, jotka me aika usein nähdään tuolla julkaisuissa. Sitten ihan käydään lyhyesti läpi tämä myös, että minkälaisia erilaisia lisenssejä on. Ja monille nämä on jo tuttuja, mutta ihan kertauksen vuoksi. Että ja sitten, jos tulee mieleen jotain, niin kysykää ihmeessä, mitä näihin liittyy. Yleisimmät ovat CC BY ja CC BY SA, eli Share or Like. CC BY on se yhdellä tavalla yleisin ja helpoin. Si sitä kun käyttää tai sillä, kun ilmaisee, että minun on tällä tavalla, niin sinut pitää mainita tekijänä ja se lisenssi pitää näkyä ja alkuperäinen julkaisupaikka on mainittava. Sitä teosta saa kopioida, levittää, esittää, muuttaa vapaasti ja kaupallisinta tarkoituksiin saa käyttää myös. Sitten tämä nimeä ja jaa samoin lisenssi. Niin siinä samat ehdot kuin tuossa nimeä lisenssissä, mutta siinä laitetaan tämmöinen ehto vielä mukaan, että sitä aineistoa pitää jakaa samalla lisenssillä eteenpäin. Eli siihen ei saa lisätä niitä muita vaihtoehtoja, mitkä tulee tässä myös esille, että kaup kaupallisen, kaupallisen käytön kieltäminen ja se, että aineistoa ei saa muunnella, niin sitä ei voisi enää tässä vaiheessa lisätä. Tätä CC BY SA-lisenssiä suositellaan erityisesti oppimateriaaleille, jos tuo CC BY-lisenssi ei käy. Sitten on nämä vähän rajoittavammat lisenssit, mutta näitäkin näkee aika paljon. Nimeä ei kaupallinen tarkoittaa siis, että teosta ei saa hyödyntää kaupallisesti. Tätä pidetään vähän ongelmallisena, tätä non-commercial-ehtoa tässä. Koska sitä, mikä on kaupallista, niin sitä on hankala määrittää. Ja se riippuu ihan vaikka tietyn maan lainsäädännöstä. Se riippuu ihan sitä kulttuurista, miten kaupallista eri yhteiskunnissa on. Kaupallisuus on eri asia Yhdysvalloissa kuin kaupallisuus Suomessa. Niin siksi sitä on kehotettu välttämään, mutta joissakin tapauksissa se on ihan perusteltua käyttää. Sitten tämä nimeä ei muutoksia, sitä kannattaa käyttää vain semmoisissa tapauksissa, kun haluaa, että sitä omaa aineistoa ei missään tapauksessa lähdetä muuntelemaan. Ja on myös hyvin tulkinnanvarainen. Onko muuntelua se, että muutetaan kuvan kokoa, onko muuntelua se, että vaihdetaan väriä. Se on myös aina tapauskohtaista, mutta joissakin tapauksissa esimerkiksi taideteoksia kun on jaettu tai jotakin, jotakin kirjallista, jotakin runoa, jos runoista poistaa jotakin, niin siitä lähtee jotain tärkeitä pois, niin silloin tämmöinen ND-ehto soveltuu hyvin. Sitten nämä kaikista rajoittavammat lisenssit, mitä yleensä käytetään vielä. Öö, tässä on näitä samoja, eli kaupallista toimintaa ei saa harrastaa sillä aineistolla. Tämä saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ja jonkun verran näkee opetusaineistossa myös tämmöisiä. Myös tämä, että ei saa muuttaa tätä lisenssiä, kun jakaa tällä SA-ehdolla, niin se on myös hyvä huomioida. Ja aika monilla kustantajilla on nykyään tarjolla tätä ei-kaupallinen ei-muutoksia. Lisenssi, että tarjotaan vaihtoehtoisesti joko CC- vai lisenssiä kun ollaan julkaisemassa tutkimusartikkelia tai sitten tätä CC by NC ND-lisenssiä. Ja siitä mennään myöhemminkin vähän kerron lisää, mutta siinä kannattaa aina harkita ja lukea tarkkaan se sopimus. Siellä yleensä kuitenkin kustantaja kertoo, mitä se non-commercial tarkoittaa heidän osaltaan. Sitten on olemassa myös tämä CC0. Eli tekijä luopuu kaikista oikeuksista, ja mistä on lain perusteella mahdollista luopua kaikista. Moraalisista oikeuksista esimerkiksi on hyvin hankala luopua. Ja tämmöistä ei voi. Niin sitä, sinun, sinut tunnet, sinä olet oike, sinulla on oikeus tulla tunnetuksi teoksen tekijänä, vaikka et ehkä niin haluaiskaan. Mutta tämmöisiä oikeuksia on, ja moraalisia oikeuksia kuuluu myös se, että sitä sinun työtä. Ei saa millään tavalla kohdella vastoin sitä, mikä on ollut tarkoitus, että jos sinun tekstejä mennään muuntelemaan joksikin aivan muuksi, kun olet ne olet tarkoittanut, niin se on sitten tämmöistä juurikin moraalisten oikeuksien vastasta. Ja tämä CC0 on hyvin tämmöinen niin vapaalisenssi, että sillä tosiaan kun kaikki tekijän oikeudet on viety pois, tekijän ei edes viitata, mutta tutkimuksessa esimerkiksi me tiedetään, että kun tätä käytetään, niin tutkimus, tutkimuskäytännöt on tarkoitettu niin, että toisiin tekijöihin viitataan, niin, niin vaikka CC-nollalla jotakin jaettaisiin, niin se on ihan perusteltua viitata tekijää. Sitten on näitä erilaisia suosituksia, mistä tekin olette varmaan nähneet ja tutustuneet näihin lisensseihin, että jaha, tämmöistä CC by lisenssiä suositellaan, että mitäs nämä nyt sitten on, nämä suositukset, niin Helsingin yliopisto avoimen julkaisemisen periaatteessa suositellaan tätä CC by ja sen viimeisintä versiota. Ja tämä, mikä varmaan on puhututtanut viime aikoina ja tulee puhututtamaan vielä pitkään, Eurooppalaisten tutkimusrahoittajien Coalition Essen Plan S, joka periaatteessa suositellaan sitä, että kaikki julkaisut julkaistaan lisenssillä CC-By. Siihen on tullut nyt joitakin muutoksia, että tietyissä tapauksissa on hyväksyttävää käyttää myös muita lisenssejä, mutta tätä pidetään oletuksena, tätä CC-By-lisenssiä. Ja meillä tämä CCV on sen takia tärkeää, että Suomen Akatemia on sitoutunut näihin periaatteisiin ja ensi vuoden alusta tosiaankin rahoitushaussa ruvetaan kiinnittämään tähän entistä enemmän huomiota, eli olisi hyvä löytää semmoinen julkaisukanava omalle tutkimukselle sitten, missä nämä lisenssit on mahdollisia. Sitten meillä on avoimen tieteen koordinaatio tuolla TSVn alla. Sekin on varmaan aika monelle tuttu. Ja sieltä julkaistaan erilaisia linjauksia ja suosituksia. Tällainen kansallinen linjaus on nyt tavoittelemassa, että viimeistään vuonna 2022 kaikilla uusilla tutkimusjulkaisuilla oli CC-lisenssi. Ensisijaisena vaihtoehtona suositellaan tätä CC by -lisenssia. Ja metatiedoille CC 0-lisenssiä. Tosiaan tämä CC 0-lisenssin suositus on sitä, sille datalle ja aineistojen metadatalle, että sen käyttöä kannattaa ehkä muussa tapauksessa harkita vähän pidempään. Data ei voi saada tekijänoikeussuojaa, koska se data voi olla aivan. Se voi, se voi olla tehnyt kone, se voi olla tuotumista vaan, mutta sitä suojaa voi saada sen datan esittämismuoto, esimerkiksi tietokanta. Joten siksi tälle datalle käy myös helpommin tämmöinen lisenssi, missä niitä tekijäoikeuksia ei ole. Ja kuten äsken sanoin, niin hyvässä tietyssä käytännössä kuitenkin mainitaan tekijät, mutta sitten on joitakin tämmöisiä tapauksia, että ehkä siinä niin kuin, sen takia CC baita ei ole suositeltu datalle, koska siellä voi tulla tämmöinen viittaus ongelma. Joku muu ehkä osaa paremmin selittää tämän teknisesti. Se on tämmöinen attribution stacking eli sitten kun te tekijöitä saattaa olla siellä datan takana ja joku aivan hirveä määrä, niin, niin sitten kun te tekijöitä vaan kertyy ja kertyy ja kertyy, niin siinä ei ole välttämättä enää miten, mitenkä käytännöllistä viitata niihin kaikkiin tekijöihin, mutta sitten siellä datan tai siellä metadatassa voi olla sitten jotenkin määriteltynä se miten näihin viitataan ja miten niille jotka on kerännyt sen datan ja mu muokanneet sen semmoiseen muotoon, että muutkin voi käyttää, että miten heille sitten annetaan se krediitti siitä heidän tekemästä työstä. Tämä kehittyy myös koko ajan nämä keinot. Sitten miten näitä lisenssejä käytetään ihan käytännössä? Mä nyt laitoin tuohon CC-kuvahakukoneella hakemani kuvan. Kuten sitten näkyy tuolla, niin Siinä on mainittu kuvan nimi, kuka sen kuvan on ottanut, kenelle se tekijäoikeus kuuluu siinä. Ja tämä kuva oli vuodelta 2010, eli siinä on vielä tämmöinen CCPAI 2.0 lisenssi käytössä. Ja tämä oli ihan valmiina oli siellä, että miten viitataan tähän tekijään. Tekijä on itse ilmoittanut, että tämä on. Teoksen nimi on tämä. Ja minä olen tämä ja minun teokseni viitataan näin, Eli sieltä vaan voi kopioida tämmöisen linkin, kun ottaa kuvan käyttöön. Minä kerron sitten seuraavaksi tässä ihan käytännön kokemuksia. Meillä on nykyisin kirjastossa tämmöinen Helda Open Books kokoelma. Helda on meidän yliopiston julkaisuarkisto ja siellä on julkaistu jonkun verran myös kirjoja, mutta viime vuonna aloitettiin semmoinen systemaattisempi, kirjojen julkaiseminen, että jos vaan oli halukkaita henkilöitä saamaan omia panhoja kirjoja tai uusia kirjoja avoimesti saataville, niin, niin tämä on yksi julkaisukanava. Ja siinä on ehtona se, että on työsuhde tai jonkunnäköinen affiliaatio Helsingin yliopistoon ja me annetaan täältä niille DOI-tunniste, ja tarvittaessa uudet ISBN-tunnukset, että jos esimerkiksi ollaan päivittämässä jotakin kirjaa, että tulee vaikka uusi painos tai halutaan muuttaa jotain muuta siinä kirjassa, niin sitten tehdään uusi versio ja annetaan uudet tunnukset. Ja meillä on myös suositus Creative Commons lisenssistä ja tästä CC BY dollasta, mutta me julkaistaan myös muilla lisensseillä, koska aina se ei ole käytännössä mahdollista julkaista tuolla CC BYlla. Ja meillä on hirveän innokkaita asiakkaita, Hy se on todella hyvä, mutta sitten me joskus joudutaan vähän jarruttelemaan, että vaikka halusikin julkaista hirveästi kaikkea mahdollista, niin, niin silloin kannattaa arvoita selvittämään ensinnäkin, että onko tekijäoikeudet itsellä ja onko, niin, onko muilla tekijöillä mitään vastaansanomista tähän julkaisemiseen. Onko ne oikeudetella kustantajalla? Miten kustantajan kanssa pitäisi neuvotella tästä asiasta? Ja tosiaan, jos on enemmän tekijöitä, niin kaikilta kirjoittajilta on oltava lupaa. Ensinnäkin siihen, että julkaistaan verkossa, jos sitä verkkojulkaisua ei ole aiemmin tehty. Ja sitten myös lupa siihen lisenssin käyttöön. Ja kaikki tekijäkumppanit ei ole välttämättä enää hengissä, joten sitten lupat pitää kysyä perikunnalta tai oikeuksihaltijalta. ja tässäkin mielessä kannattaa aina muistaa tehdä niitä erilaisia sopimuksia että tämä CC-lisen CC CC so sointi yliensä, niin se, ei, se ei poista mitään tarvetta pyytää lupia tai siitä että ei tarvitsisi olla sopimuksia. Sopimukset kannattaa aina olla. Sitten kannattaa myös huomioida se, että kirjoittajien lisäksi tekijäoikeuksia voi olla taittajalla, kannetekijällä, kuvaajalla, kuvittajalla, käännöksillä on sitten vielä omat, oike... on omat oikeutensa. Ja teoksen nimi ja kansi voi myös olla niin, että ne on kustantajan oikeuksien alla vielä, että näistäkin pitää sitten vielä neuvotella. Mä nyt listasin tähän... Ladatuimpia kirjoja, mitä meillä on Open Booksissa nyt ollut. Täällä on aika moni julkaissut sellainen, mikä on ennestään ollut Heldassa, mutta sille on annettu CC-pailisenssi sen jälkeen ja sitten on ihan uusiakin kirjoja noussut tänne joukkoon. Tässä on siis latausluvut nyt vuoden ajalta, kun meillä on tämä kokoelma ollut täällä. Ja siellä alkaa jo näkyä, että ihan hienoja latauslukuja löytyy ja aika yllättäviäkin juttuja voi tulla ja latauslukuja. Että koskaan ei pidä aliarvioida sitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Aina voi löytyä uusia yleisöjä, kun julkaistaan uusiksi ja nostetaan teoksia esiin ja ne löytyy paremmin. Ja tässä löytyy tosiaan monelta eri ja tiedekunnasta on valtsikkaa, maa- ja Tutkimushallinnosta on myös ollut kirjoittajia, jotka on halunnut julkaista viestinnän vuosikirjaa. Suomen kieleltä on myös julkaissut. ja Juhlakirjaa julkaistaan myös jonkun verran ja sitten meillä on myös näitä oppikirjoja tullut jonkun verran ja niistä mulla onkin seuraava Aivan tuore esimerkki. Alfasta alkuun johdatus Uuden testamentin Kreikkaan. Tämä oli nyt muotoissa työn alla viimeisen parin viikon aikana, niin siksi otin tämä tähän mukaan. Ja vähän kerron siitä, että minkälainen tie tällä kirjalla oli tänne Helda Open Booksiin. Finlektura myytiin tässä Otavalle joku aika sitten ja sit samalla kävi näin, että oikeudet on siirtyneet sitten sinne Otavalle. Ja kustantaja oli päättänyt, että uutta painosta ei oteta, mutta sitten täällä taas oli kuitenkin tarve sille kirjalle ja sitä haluttiin päivittää. Ja sitten tekijät keskusteli kustantajan kanssa ja Otava sitten palautti oikeudet. Ja sitä jo siellä on ihan siis kirjantekijät on hommanneet taiton, siellä on kuvien käytöstä myös keskusteltu. Ja tämä meni silloin jo ohjevasti, mutta sitten tuli tämmöinen pohdittava, että siellä on lainauksia uuden testamentin kommentoista editiosta ja sen oikeudet on Saksan raamattoseuralla. Ja sitten he otti yhteyttä Suomen bibliaseuraan ja miten sitten nämä hoidetaan. Ja jonkun aikaa sitten siellä viestinvaihtoa oli käyty ja todettiin niin, että saksalaiset ei halunneet sitä... CC vai lisensointia heidän näille sitaateille. Joten tämä oppikirja on nyt tämmöisellä lisenssillä kuin CC vai NC-SA. Eli sitä saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja se pitää jakaa samalla lisenssillä eteenpäin, jos siihen kirjaan tekee jotakin muutoksia. Mutta näihin uuden testamentin lainauksiin ei tulisi millään tavalla sitten mennä koskemaan. Niitä saa tosiaan niin käyttää ja saa tehdä, mitä oppikirjan käytössä tarvitaan, mutta ei saa julkaista uudessa versiossa sitten näitä lainauksia. Ja tästä on sitten siellä teoksen sisäsivulla merkintä ja siellä on lisenssilogot ja kaikki muut. Ja tämä on myös siinä mielessä kiinnostava, että tällä uuden testamentin Kreikan oppimisympäristöllä on omat Verkkosivut ja sitten tämä kirja on yhteydessä niihin, että tässä on tälläkin kurssilla, niin kaikki on nyt tuolla verkossa. Ja tänään on sitten kurssi alkanut ja kirja oli tiistai-iltana tuolla Helda Open Booksissa. Ja tässä yksi esimerkki. Sitten jonkun verran kokosin yhteen tämmöisiä asioita, mitä, mitä kirjastosta useimmiten kysytään. Ja nämä tiivistin nyt nämä kolmeen kysymykseen ja siihen kolmeen kysymykseen voi sisältöä aika paljon erilaisia asioita, mutta nämä ovat tämmöiset yleisimmät, mihin minä vastaan lähes lähes joka viikko. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, kun se cc paillisensi pitää antaa sille omalle julkaisulle tai kuvalle. Kannattaa muistaa, että vaikka sitä teosta saa jakaa, sitä saa muokata, kääntää. Se tekijän oikeus säilyy sinulla eli alkuperäisellä tekijällä. Ja sinun pitää aina viitata silloin, kun siitä tekstiä, kuvaa tai aineistoa, mikä se onkin, käytetään. Ja sinun, siihen pitää, sinun lisäksi pitää viitata myös siihen paikkaan, missä se on julkaistu. Verkkomaailmassa se on yleensä linkki. Mutta CC-lisenssiä voi antaa myös painotuotteille. Ja painotuotteilla ja verkkojulkaisulla pitää olla sama lisenssi, eli ei voi antaa eri lisenssiä. Jos, jos julkaisee kirjan CC-lisenssillä ja siitä tulee painettu versio, niin sitä ei saa julkaista. Tästä ei voi julkaista eri lisenssillä. Ja sitten toinen kysymys on se, ja nämä kulkevat yleensä vielä rintarinnan, että jos valitsen tämän CC by NC tai CC by NC ND lisenssin, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Ja aika moni haluaisi itse asiassa valita tämän rajoittavamman lisenssin, koska tuo CC by lisenssi saattaa tuntua vähän liian villiltä. Se yleensä tarkoittaa sitä, että käytännössä sitä aineistoa ei voi jakaa mainosrahoitteessa tai kaupallisella julkaisualustalla tai maksullisessa koulutuksessa. Ja useimmiten mainosrahoitteisia on nämä kaikki sosiaalisen median palvelut, sitten Akademia Edu ja ResearchGate lasketaan myös kaupallisiksi palveluiksi. Ja maksullisen koulutuksen raja on vähän häilyvä, mutta meillä Suomessahan nyt aika paljon on maksullista koulutusta kuitenkin. Ja mm. mm, mm, mm avoin on maksullista, maksullista koulutusta. Mutta sehän ei tarkoita, etteikö sitä aineistoa voisi käyttää, mutta sitten pitää kysyä myös lupa. Ja kyllä varmaan niin aika monet esimerkiksi, vaikka ne olisi laittanutkin tuon CC vai NC, niin haluaa antaa avoimen yliopiston tai muun tämmöisen yleishyödyllisen kouluttajan käyttöön nämä aineistot. Varsinkin jos on työsuhde vielä yliopistoon, niin uskoisin, että onnistuu oikein hyvin. Ja sitten kannattaa aina lukea sieltä kustannussopimuksesta, kun sillä tarjotaan näitä eri vaihtoehtoja, että mitä se sen kustantajan näkökulmasta tarkoittaa, kun siellä kielletään se kaupallinen käyttö. Ja joissakin tapauksissa on nähnyt näitä, että kustantaja jättää itselleen oikeuden päättää sitä käytöstä niin pitkälle, että pitää, sillä tekijällä pitää aina kysyä lupa, jos haluaa käyttää sitä cc lisensoitua aineistoon, mutta joillakin kustantajilla taas tämä tarkoittaa sitä, että se on ihan sitten samat asiat koskee kustantamaa ja tekijää. Eli se vaihtelee hyvin paljon kustantajittain aina kannattaa lukea se sopimus kolmas aihepiiri, mistä kysytään hyvin paljon, on erilaiset oppimateriaalit tai esitykset, kuinka esitän konferenssissa sitä ja tätä, saanko käyttää tällaisia tällaisia kuvia. Meillä on olemassa tämmöinen avointen oppimateriaalien kirjasto, jota CSC ylläpitää. ja siellä materiaalien suosituslisenssi on CC vai tai joissakin tapauksissa myös CC by SA. Kannattaa miettiä siis, että kumman valitsee, mutta ei oppimateriaaleille kannattaisi valita tuota CC by ND-lisenssiä, koska se estää kaiken, sen oppimateriaalin päivittämisen ja muokkaamisen, ja avoiteoppimateriaalien kohdalla se on erityisen tärkeää, että sitä pääsisi myös muut muokkaamaan ja hyödyntämään. Ja kehittämään sitä, sitä jatkossa. Jos ei enää itsellä ole intoa tai mahdollisuuksia päivittää enää sitä aineistoa, niin siinä mielessä suositellaan näitä CC sa lisenssejä Mutta aina kannattaa tarkistaa siinä vaiheessa, kun tekee niitä esityksiä, että onhan ne kuvat ja audiovisuaaliset aineistot tai mitä on käyttämässä taulukot esimerkiksi, että onhan ne lisensoitu niin, että niitä voi käyttää ja ne voi julkaista myös avoimella lisenssillä. Ja sitten kannattaa muistaa, että aina kun antaa sen CC by Share Alike lisenssin, niin seuraavien käyttäjien on annettava se sama lisenssi. Ja tämmöinen, mihin me myös törmätään välillä, mikä kannattaa muistaa, että jos siellä kuvissa esityy henkilöitä, niin näiltä tähän pitää olla lupa sen aineiston käyttöön ja julkaisemiseen. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos siellä on lapsia, niin ne on erittäin tarkkoja juttuja ja vanhemmilta pitää olla luvat. Että joidenkin julkaisujen esittäminen tai julkaiseminen voi tyssätä siihen, että ei ole vain lupia näihin kuviin. Että tästäkin kannattaa aina sopia, kun tehdään tutkimusprojekteja, ollaan suunnittelemassa kirjoja, julkaisuja. Niin, niin aina tämmöiset kannattaa ottaa huomioon. Sitten näitä avoimen lisensointiin ja julkaisemiseen liittyviä huolia, mitä useimmiten kuullaan. Tekijäoikeuskorvauksia tai lainauskorvauksia tämä CC-lisensointi ei kerrytä. Siitä on aika paljon on ollut myös keskustelua tiedekustantajien ja kustantajien kanssa viime aikoina. ja Toivotaan, että siihen pikkuhiljaa alettaisiin keksiä joitakin ratkaisuja. Ja sitten kannattaa miettiä silloin, että onko se tulonmenetys miten suuri, voisiko sen tulonmenetyksen korvata jollain muulla tavalla. Apurahat, tutkimusrahoitus, luentopalkkiot siitä, kun sinun aineisto on levinnyt ja se on huomattu, että sinä olet tämän asian, asiantuntija ja sinua kannattaa tilata luennoimaan. Ja julkaisuja voi uudelleen paketoida myös eri tavoilla, niin, niin. tämmöinen asia kannattaa huomioida. Myös. ja se lisenssin peruminen ja jossain on myös sitä kysytty, että lisenssiään ei voi muuttaa, mutta kannattaa huomioida, että kun tekee uuden version jostakin aineistosta, julkaisusta, kuvasta, mistä vaan, niin uudelle versiolle voi antaa eri lisenssi. Tästäkin on varmaan myös erilaisia näkemyksiä tästä, että saako sitä lisenssiä laittaa vapaampaan suuntaan, rajoittavaan suuntaan. Sitä ei saisi ainakaan laittaa, mutta jos joku löytää jonakin päivänä sen tekstin, missä tämä sanotaan selkeästi, että sitä lisenssiä voi muuttaa vapaampaan suuntaan, niin laittakaa mulle sitten linkki siihen. Ja tämä on hyvin yleinen. Ennakkoluulo myös, että tästä aineistoa käytetään väärin tai epäasiallisesti. Ja se on varmaan ihan minkä tahansa aineiston kohdalla. Ja mitä vaan mitä julkaistaan, niin, niin aina voi tapahtua mitä vaan. Mutta kannattaa muistaa, että ne moraaliset oikeudet on, on tosiaan edelleen voimassa. Vaikka sinä julkaisit cc vailla tai CC-nollalla, niin sitä sinun tekemää teosta ei saisi käyttää väärin. Ja jos sitä joku käyttää väärin, niin siihen voi puuttua ihan samalla tavalla kuin muihinkin tekiä rikkomuksiin tai rikoksiin. Siellä pitkissä ehdoissa on selitetty se, minkälaiset keinot on puuttua tähän toimintaan. Ja eihän sitä käräjille ensimmäiseksi mennä koskaan, eli asiasta neuvotellaan aina ensin. Ja sitten lähdetään selvittelemään näitä juttuja. Mutta meillä on tosi vähän oikeuskäytäntöä näistä CC-lisensseistä. Kansainvälisiä tapauksia on muutama tai ollut siis tuomioistumissa valokuviin liittyen yleensä ja musiikkiin, mutta niitä on todella vähän. Ja toisaalta se voi myös kertoa siitä, että lisenssijärjestelmä on toimiva, mutta en, en ole varma, voiko näin sanoa, mutta jos kyllä se vaikuttaa siltä. Ja ne lisenssit on pitäneet siellä tuomioistuimissa että sitä ei ole kyseenalaistettu mitenkään. Ja hyötyjä. Aineistot löytyy paremmin, kun ne on tuolla vapaasti kaikkien saatavilla. Tiedonhaku helpottuu, kun tekee hakuja, ei tarvitse kohdistaa jonkin tiettyyn tietokantaa, joka on maksumuurin takana. Ja kun se, hakuko, se aineisto on saatavilla vapaasti, esimerkiksi teksti, niin se haku kohdistuu myös tekstin sisältöön, eli se ei koske pelkästään sitä tiivistelmää, että tekstin sisällöstä voi löytyä joku kiinnostava juttu, mitä se hakija on sitten hakemassa. Ja mitä laajempi se aineiston saatavuus on, sitä mukaan voi saada uusia yleisöjä, uusia yhteistyökumppaneita, voi löytyä uusi työnantaja, ihan mitä vaan. Ja omien julkaisujen käyttö on entistä helpompaa seurata nykyisin. Varsinkin, jos nämä pysyvät tunnisteet ja eri viittauskäytännöt on toimivia. Ja siitähän meillä on kirjastossa myös paljon osaamista, että näissä autetaan kyllä, kun alkaa kiinnostamaan se, että mitenkäs näitä minun julkaisuja onkaan nyt käytetty ja missä on viitattuja Onko jossakin blogissa tästä kirjoitettu, niin nämä helpottuu entisestään. Ja se myös helpottaa sitä, että jos joku käyttää sitä aineistoa jotenkin, semmoisella tavalla, mitä se ei ole tarkoitettu käytettäväksi, niin semmoisetkin tapaukset varmasti selveää helpommin. Ja totta kai se helpottaa myös erilaisia lupamenettelyjä ja käytäntöjä, kun näitä aineistoja lisensoidaan avoimesti ja ne siitä on kaikille tuttuja. Ja tämmöinen ihan käytännön asia, mitä sanon, mistä sanoin tuossa oppimateriaalin kohdalla, että joku muukin voi sitten parantaa sitä sinun aineistoita, huolehtia siitä, että ne oppimateriaalit päivitetään, että se ei ole pelkästään enää sinun vastuulla. Ja jos ne aineiston käyttöoikeudet jää vaan sille työnantajalle, kollegalle, naapurin, naapurin, Pekalle, niin joskus on se huole, että pääseekö niitä jatkossa hyödyntämään, niin kannattaa aina kuitenkin miettiä, että miten niistä asioista sovitaan. Sitä minä korostan, ihan vaikka vinkalaisia lisenssejä käyttäisi sitten, niin sopikaa. CC-aineistoa löytää hyvin helposti, minä nyt en kerännyt varsinaista mitään linkkilistaa, mutta ihan hakukoneisiin kun laittaa CC License Music Photos. Voi kokeilla myös suomeksi, mutta englanti toimii yleensä paremmin. Ja Google haussa. Sieltä voi sitten, siellä on, kun tekee näitä vähän niin kehittyneempiä hakuja, niin, niin siellä on tämmöinen settings-kohta, siellä on advanced search ja kun scrollaa sivua alaspäin niin sieltä löytyy tämmöinen usage rights-kohta ja sieltä voi sitten valita, että minkälaista CC-lisensointua aineistoa on etsimässä. Ja kuten sanoin, niin aika usein siellä mukana on suora ohje ja linkki miten niihin teoksiin ja tekijään viitataan, eli sitäkään ei tarvitse miettiä liian pitkä ja aika monessa alustoissa ne on jo valmiina, ne viittausohjeet. Mutta aina myös suosittelen, että järki mukana, kun etitte ja käytätte niitä aineistoa, eli jos alkaa epäilyttää, että onko tämä aineisto oikeasti avointa, niin tarkistakaa. Creative Commonsin sivuilta, sieltä saa nämä kaikki logot ja ohjeet miten aineisto saa käyttää. Siellä on myös tämmöisiä tapausesimerkkejä, että miten eri organisaatiot on käyttäneet noita CC-lisensoituja aineistoja, hyödyntäneet kaupallisesti tai ei kaupallisesti. Ja aika monelle on varmaan myös tuttu tämä avointien DAI, mistä löytyy sitten, siellä ei ole tosiaankaan kaikki, koska sinne pääsyä pitää anoa, mutta siitä voi myös tietää, että Kyseessä on yleensä ihan laadukas OA-lehti, jos se doi listalla on. Ja meillä on asiantuntemusti kirjastossa, että täältä kannattaa kysyä sitten lisää myös. Elikkä, kun mietit sitä avointa julkaisemista, niin lähde miettimään ensiksi sitä, että onko aineiston kaikki tekijänoikeudet sinulla, tarvitko lupia myös muilta. Onko se aineisto oikeasti sellaista, että voit julkaista sen, Onko siellä jotain riskejä tai haittaa, jos sä julkaiset sen avoimesti? Onko siellä jotain juttuja takana? Liittyykö patentteihin, tavaramerkkeihin? Onko sinne eettisesti jotakin ongelmallista? Tällaiset asiat kannattaa aina miettiä. Ja sitten kannattaa miettiä, että mikä se lisenssi olisi sopivin. Creative Commonsilla on tämmöinen valitsin siellä verkkosivuilla jonka avulla voi muodostaa se lisenssi sinä vastata erilaisiin kysymyksiin, että hyväksytkö kaupallisen käytön ja saavatko muut muokata, ja sieltä sitten saa sen lisenssin, jota voi käyttää. Ja sitten on myös tämmöinen ihan yleisempi valintakaavio, jossa näkyy se ajatusprosessi siellä taustalla. Ja sitten jos vieläkin tuntuu, että se avoin julkaiseminen epäilyttää, niin kannattaa ehkä tehdä kokeilu jollakin semmoisella aineistolla, jossa tuntuu, että ei ole ehkä niin suurta riskiä, että mitä sille tapahtuu, niin, niin voi ihan lähteä testailemaan. Ja meiltä kirjastosta kannattaa aina kysyä. Meillä on täällä monenlaista asiantuntemusta eri aloilta ja avoimesta julkaisemisesta, niin täältä kyllä aina autetaan. Tässä oli tämä minun tietoiskutyyppinen juttu näistä lisensseistä ja meillä on tulossa lisää näitä open access ja avoimen tieteen tapahtumia ja koulutuksia tässä vielä lokakuun ja syksyn aikana tämmöisen mitkä minulla on nyt tiedossa niin on tämmöinen artikkelimaksuihin eli apc maksuihin liittyvä webinaari jota on suunniteltu pidettäväksi ensimmäinen kymmenettä ja sitten avoimen tieteen perusteet on tulossa myöhemmin ja sitten on vielä myös oa viikko tuossa lokakuun lopussa, että sieltä löytyy kyllä varmasti kaikille jotakin, jotka on kiinnostuneita avoimesta julkaisemisesta ja eteestä.